Újdonság A Peloponészoszi félszigetre idén-nyáron közvetlen járatot indít az IBUS a görög kultúra szerelmeseinek. Kiváló minőségű szállások, élménygazdag kirándulások. Peloponészos. Ahová lépsz, történelem.